<تصفيق> إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمَ اشتركوا <سؤال> لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحميلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا, وكانوا منهم وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ